Ви у пошуках персонального асистента, який знає, як правильно розподілити роботу, обробляти інформацію, працювати з графічними відеоконтентом та документацією, адмініструвати сайт та створювати лендінги. Ви, як персональний асистент, повинні будете допомагати з технічними завданнями, розробляти стратегічні цілі та розвантажувати процеси. Ти готовий приєднатися до ремонту Employees»?